Gabotas que levan no peteiro cartas dos mariñeiros namorados. Vapores burgueses que nos ofrecen o remborque do seu fume. Pero as nosas velas encalmadas se espantan a bandazos as horas como moscas. Vivo está tan lance que se desourentaron as cartas mariñas. una pipa máis. Devagar. Dei caber ahora que doa reloxe, entrou unha fría de vento. Moi ben. Enrolarase a pausa nas súas espirais. E non sabemos... Abundoza de paréntesis, engadirnos a otra vuelta a todo eso que se nos esqueció.